Pedagogisk intelligens, en podcast om kunstlig intelligens, i skole og undervisning. Hej på deg og hjertelig velkommen til episode 15 av podkasten Pedagogisk intelligens. I dag har jeg med mig min gode venn Christopher Thomsen, velkommen Kristoffer. Takk, takk. Vi har hatt deg med i tidligere episoder, men en kort introduksjon kan kanskje være på sin plass. Jeg heter Kristoffer, jeg har jobbet for og med utdanning i 17 år de seks siste årene i Microsoft Norge, hvor jeg har hatt tre forskjellige stillinger, alt fra å snakke om Microsoft 365 til det jeg driver med nå som er infrastruktur for utdanning og forskning. Så ska vi starte med et tips. Det er at dagens episode kan du både høre som podcast i de vanlige podcast men du kan også se den på YouTube. Og denne episoden har litt visuell støtte, som kanske kan være lettere å forstå. Og advarsjeren det er at dette blir nog en lang episode, Kristoffer. Ja, frykter vi. Men vi skal se om vi kan få det viktigste på kortest mulig tid allikevel. Ja, for nå ska vi snakke om et nytt type verktøy som Microsoft uh, introduserer. vad vil du kalle det for noe? Det heter jo Learning Accelerators. så har vi prøvd å oversette det til læringsstimulatorer. Eh, ofte forvekslet med simulatorer, fordi det prøver å simulere læring. Men eh, man kan jo egentlig se si at det er en slags form for personlig læringsassistent. Så personlig assistent eh, satt i kontekst under visse forutsetninger, blir nok det vi eh, kommer til å ende opp med. I og dere får bare unnskylde oss, for vi kommer til å bytte litt mellom disse forskjellige i løpet dagen, for det er relativt nytt for oss også. Jeg ble kjent med dette här på bet i London eh, i mars, og da var det så store happeningen på messa, tenker jeg, og, og spesielt fra Microsoft. Noen av disse tingene kjenner vi fra før, noe introduseres for første gangen. Noe detta dette her kan ikke Stoffer og jeg en del om. Noe av er vi så gode på, og ska skal vi fortelle det at detta er relativt nytt for oss også. Mm. Microsoft har valgt å dele dette inn i flere kategorier. Det handler om lesing, det handler om matematik, det handler om å føle seg deg, det handler om søking, det handler om presentasjoner, og det handler om insikt i elevenes arbeider over tid. Ville du presentert på en annen måte, Kristoffer? Eh, nei, men jeg snakket litt om eh, kategoriene her, fordi eh, de grunnleggende ferdigheter som vi ser til venstre her, som er da eh, lese, matematikk og det å føle seg vel, eh, det er på en generelle verktøy som vi ser der. Og så har vi disse som skal underbygge 21. årens ferdigheter, altså future ready skills, som vi kaller det i Microsoft, eh, som går på det å søke og få eh, gode... Tilbakemeldinger og, og det å styre en algoritme som vi ser eh, mange trenger lite veiledning på. Og når det da kommer til presentasjonsmåter eh, og hvordan man snakker rundt det, så er det også en, en skill som vi ser man trenger å, å øve på. Det havner under en annen type kategori. Så det er helt grunnleggende læring, og så er det de som vi ser som litt mer avanserte går, som vi går fremover med, tenker jeg. Ja. Vi skal gå gjennom verktøy for verktøy eh, på disse her, og vi kommer nok til å bruke en blanding mellom norske og engelske navn eh, i forhold til hvor godt vi kjenner verktøyene. Eh, dette her jo, med disse små assistentene, Kristoffer, det er jo på en måte ikke noe nytt, faktiskt. Det har vi hatt ganske lenge. Jep, det har vi. Vi har prøvd oss på dette i, i lang tid, egentlig, fordi eh, man ønsker å benytte teknologien til det det kan brukes til, så lenge det er hensiktsmessig. Og for de som har vært med en stund, så er det denne gode klipp i da, som han var litt som eh, kanske. Men han hadde noe for seg, og dette, dette er jo lenge siden. Så eh, teknologien har ikke stått stille, og vi prøver å innlemme dette så godt som overhodet mulig til de brukerområdene, som vi ser er generelle nok til at vi kan få eh, reell verdi til å spare tid for de som eh, kan bruke det og allerede tilbake i Word 1997, så ble vi introdusert for den ville Bindersen, som på en måte kanske var den aller første botten på en måte, eh, som vi kunne snakke med mer enn å bare søke, men faktisk søke eh, mer enn eh, nødvendigvis bare en gang. En liten hjelper eh, som kom nede i høyre hjørne, som skulle hjelpe deg videre, och nå har det skjedd veldig mye, mye siden 1997, eh, så här er det veldig spennende vad vi kommer til å bli introdusert for. Först ut er eh, lesing, eh, og det er eh, verktøyet som vi har kalt for Reading Progress eller Reading Coach, eller på norsk leseveileder og leseframdrift. Eh, de finner du, i hvert fall den som heter leseveileder, leseveileder den finner du inne i engasjerende leser. Og engasjerende leser, det finner vi i mange forskjellige verktøy nå, Kristoffer. Absolutt, absolutt, og den vil poppe opp på mange forskjellige steder. Du har den i OneNote, du har den i Edge, du har den i Word... De ser litt forskjellig ut, vi prøver å gjøre de så like som overhovedet mulig, for det ser vi er et, et godt tilgjengelighetsverktøy også. Eh, og så lägger vi ny funksjonalitet på det, hvor du da kan trene på teksten, og det er det som er eh, denne coachen vi ser här. Så man trykker altså da på en knapp i det kjente og kjære eh, learning tools, eller engasjerende leser-verktøyet, og så får du da muligheten til å trene eh, ved å gi tilgang til mikrofon og så videre, slik at man da kan bruke den teksten man, eh, man har. Som så er jeg jo veldig glad i engasjerende leser. Det er også et sted der du går inn og får lest opp teksten for deg. Og det er det vi for en forbinder med engasjerende leser. Men nå, under verktøy, under boka, så har vi fått en helt ny knapp nederst som heter Reading Coach. Og hvis vi aktiverer den, så går den play-knappen som ofte står nederst på siden, som vi trykker på for å få engasjerende leser til å lese opp teksten, den blir nå gjort om til en mikrofon. Og så trykker vi på den mikrofonen, og da kan eleven velge selv hvilken tekst den skal lese, og så teller liksom maskinen ned 3, 2, 1, og så leser du inn det som står på skjermen. Maskinen gjør lydopptak av det som blir gjort, og det som er spennende, etterpå så får du en rapport Och den rapporten, den berättar dig en del, den dig hur lång tid du eh, brukte. Den berättar dig om hvor gott du läste, alltså vad är procenten i förhåll till riktig läsning. det kan ju är en sån automatisk tillbakemelding til eleven på hur gott den är det. Så den brukar detta vart och i flera gånger. Och den som man er spennende å følge over tid, det er hvor mange ord man leser per minut. Det er et kjent verktøy vi bruker for å kartlegge leseutvikling hos elever. Her får du et antal ord som du har lest per minut og kan skrive ned og se om du har en utvikling. Og kanskje det mest Det er at den trekker fram fem ord som du har lest feil og de får du lov til å øve på. Så Hvis du trykker på at du vill gå in i et verktøy som du har Reading Coach, så får du opp de verktøyene som du... De, unnskyld, de ordene du leste feil. Og så får du lov til å dele det i... Du kan gå inn og dele det opp og se ordet, og inne i ordet så kan du få det lest opp. Du kan dele det opp i stavelser, O i enkelte tilfeller så kan du få visualisering. Eh og du leser i ordene og så får du en tilbakemelding med en gang der og da om du har lest det riktig eller feil. Og da er det sånn typ en hurra, du klarte å lese ordet riktig og så videre. Og så får du en en type rapporten når du är färdig med eh som vi kallar det på norsk eller reading coach på engelsk. Men så är det ju så för för har du redan lagt en film om tidigare så har vi också något som heter läsefrämdrift. Det första vart det, er noe læreren, eh, alene, det är ju när läraren eleven gör alene, men läsefrämdrift det är något som på mode läraren i teams. Det är korrekt, det er korrekt. Og når du sier eleven, eller studenten, eller personen, eller fremspråkbrukeren, eller vem som helst kan egentlig øve på dette. Å uttale på engelsk eller fremspråk er noe som alle kan, så dette kan også bli brukt i voksenundervisning. Men når vi kommer til lesefremdrift, så putter vi det en kontext. som er Teams hvor du har et oppgaveverktøy, hvor du deler ut en oppgave. Eh, og det gjør at det, den eh, statistiken og det som skjer rundt der eh, kan bli lagt inn eh, i Insights, slik at man kan få en, en fremdrift på det. Så det er derfor lesefremdighet kommer. Men vi putter altså inn i en kontekst hvor lærerne er i føresettet, og man tildeler en oppgave. Det er en drar du fram et nytt ord, Kristoffer, som jeg er sikker på at mange ikke kan. Du nevner Insight. Hva er det for noe? Innsikt, det er eh, data som sier noe om eh, hvor langt og hvordan eh, fremdriften, altså hvordan man leser over tid, det er eh, insights. Altså, insights er egentlig data-grunnlag for å prøve å si noe fornuftig om det. Eh, her er vi forsiktige med ikke å gå for detaljert, men eh, gi en peketid på ting som vi også var inne på i sted, Magnus, med, med ord per minutt, for eksempel. Jeg synes jo dette er et utrolig spennende verktøy, og, og, og det vi må fortelle lytterne da, det er jo at det er ikke alle kommuner eller fylkeskommuner og som har slått på dette her. Det er fordi man er uenig om personvern og GDPR, så hvis du kommer in på din reseframdrift, så er det ikke sikkert at alle disse kule tingene vi forteller om nå er aktivert i din kommune nå. Har du sånn anslag på cirka hvor mange som har slått på dette i Norge, Kristoffer? Nej, det har jeg ikke, men jeg vet at forutsetningene handler om, om dette med gruppetilhørighet. Fordi en kommune eller en organisasjon må vite var en lærer, altså rollen er lærer, rollen student, rollen elev er for å, for å få dette på plass. Og vi har verktøy for det som heter SDS, som er teknisk og kjoe hei, og man kan kanskje integrere mot FEIDE og det gruppetilhørigheten som er der. Men, men det krever litt grann teknisk innsikt for å få det, eller teknisk kompetanse og gjøremåter for å få det til å flyte ordentlig godt. Og som du også nevner, man må ju ta høyde for om dette er noe man vill bruke eller ikke, og så videre. Og hvis du har tilgang da, så får du masse spennende data, både på elevnivå og på klassenivå. Og det kan være for eksempel hvor korrekt man leser, om man leser riktig, hvor mange ord man leser riktig per minutt for eksempel. Det kan være at man uthever ord som eleven eller klassen har problemer med å lese i den teksten som er valgt i dag. O da får man opp en ordsky som på en måte viser store representasjoner av de orda som kanske vi må jobbe litt ekstra med i klasserommet, både med enkelteleven og klassen som helhet. Men det jeg personlig syns er mest spennende da, det er jo lesehastighet, altså ord per minut. Mange kjenner sikkert Karlstens lesetest, som er brukt i norsk skole i mange, mange år der man på en måte måler utviklingen til eleven, og så ser man man ligger over eller under gjennomsnittet. Og jeg som er veldig opptatt av å oppdage dysleksi tidlig, tänker jo dette er et veldig, veldig godt verktøy. For hvis du kartlägger lesingen til eleven over tid, og ser at det ikke er noe utvikling, så bør det ringe noen varselsbjeller i forhold til at her her er det en elev som ikke har samme progresjon som resten av klassen. Jeg vil også bare hoppe til et annet verktøy som jeg har vært borte i, og det er jo Lexplore. Som er et verktøy som også bruker kunstig intelligens til å kartlegge leseutvikling. Forskjellen her er jo at eh, man også bruker en eye tracker som på en måte følger utvikling, altså hvor blikket er på skjermen når det utvikler seg. Så begge to spennende verktøy, men det viktigste i de to verktøyene, tenker jeg, det er jo det at man får kartlegge leseferdigheter over tid. Mm. Her må jeg skyte inn en ting, fordi Lexplore, eh, som er en partner av Microsoft, de ligger jo langt foran i å granulere teknologien til de behovene som er der ute. Altså, de, de nyanserer den generelle Microsoft-teknologien eh, i høyere grad. Eh, det gjør at det, den, eh, det blir ett et bedre resultat for å få mer insikt mer data fordi de kan checka andra ting och fördi de lägger detta upp på våra typ av tjänster igen. Så där är en liten skillnad på vad man vad man får som generellt grundlag fra Microsoft inne inhouse eller i hus tjänster eller vad man ska si. Eh och det en partner kan leverera upp på i tillägg och vid sidorna i form av lokala ettespörsler. Så tilbake til det tradisjonelle klasserommet, dere. det vanlige jo, har jo vært, i hvert fall når jeg gikk på skolen, og sannsynligvis for veldig mange ennå, så er det sånn at læreren gir en leselekse, noen ganger den samme leselekse til hele klassen, andre ganger individuelt tilpasset. Og så får eleven i oppgave å enten lese selv eller lese med mamma og pappa hjemme. Da er det jo sterkt varierende hvor, om mamma og pappa er til stede, eller hvilken type tilbakemelding mamma og pappa kan gi så eh, i en av setting då i lesefrämdrift i Teams så er det jo sånn at læreren gir oppgaven, velger ut teksten som skal leses. Eh, studenten leser inn leselexa på video med lyd. Får eh læreren får da tilbake en rapport fra den kunstintelligensen. Eh der kan læreren velge å sensurere bort enkelte tilbakemeldinger, kanske det blir for massivt for eksempel for en dyslektiker å få fremover alle feilene den har lest, og så sender da eh, læreren en version av det den kunstig intelligensen har kommet fram til til eleven. Læreren kan velge å ikke bruke den kunstig intelligensen også, bare utheve ord man skal øve på, for eksempel i men for min del så tenker jeg, uten at jeg er norsklærer, så tenker jeg at det er veldig godt å støtte sig på den kunstige intelligensen. Men også det i forhold til leseveileder, og det er jo selvstyrt læring, og det er jo på en det vi ønsker å få til, at eleven tar initiativ i sin egen lesetrening. Og i leseveileder, som vi var inne om engasjerende så kan jo Eleven velger ut den teksten den skal lese, enten en selvprodusert tekst eller en tekst man har funnet fram til selv. Og så øver man seg med å lese in denne teksten og får en automatisk tilbakemelding fra dette coachverktøyet. Og så kan eleven selv se på lesutviklingen sin over tid. Nå skal vi over til neste verktøy, og det heter For Reflect, som går under kategorien som Microsoft kaller Well-Being. Ja, det å føle seg vel. Vi vet jo det at, at lærere bruker mye tid på det å, å skape et godt læringsmiljø. Og dette verktøyet her er en slags form for minimalistisk versjon av at man får et helhetlig bilde av hvordan folk føler seg vis man bruker det. Det er klart, norske lærere i norske klasserom känner sine elever veldig godt. De kan ta et blikk utover klasserommet, og så vil de omtrent vite hvor konflikten vill komme. Det er ikke det detta her er tenkt til å brukes til. Dette er tenkt til å til, som det er nå, som en slags form for å avdekke. La se si at Jonas da, sier hver dag at han ikke er så veldig fornøyd over tid. Da er det en god indikasjon. Og det er klart at du vil se det som lærer i klasserommet. Eh, når du er der. Men eh, hva med vikarer, eller... Sant, dette er det første steg på å prøve å, å, å få innsikt i, å, i det og skape gode læringsmiljøer. Og vi har at elevundersøkelsen, vi har at mange andre ting som er veldig viktig her. Og dette er eh, Markus hadde sitt første forsøk på å prøve å eh, dra noe data inn i det. Og prøve å gjøre noe over tid. Og rent praktisk så skjer dette ved at det er masse emojis. Det er en 16-25 emojis eller noe sånt noe, som uttrykker forskjellige følelser. Og i en setting så kan lærerne en gang om dagen eller flere ganger om dagen be studentene og elevene i løpet av 30 sekunder å gå inn og beskrive hvordan de har det psykosomatisk. Hvordan har du det i dag? O da gir de uttrykk med sånne smilefjes, emojis. Jeg er glad, jeg er frustrert, jeg er lei meg, og så videre. Og så eh, vises jo ikke dette ut til klassen, men dette er jo et, et, en oversikt en lærer får inne i eh, tips. Og det som jeg tänker uten at jeg er lærer i grunnskolen, så er det sånn at jeg tänker jo at, som du sier Kristoffer, norske lærere kjenner elevene sine veldig godt, men eh, er man så god i å huske i en travel vardag, Så når du ser en visualisering av at en elev har sagt at den føler seg dårlig over tid, så, så, så er jo det en, en ytterligere påpekelse at denne eleven må jeg fyl, følge ytterligere opp og kanskje ha egne elevsamtaler med. Mm. Og så en anting som... Eh, er en utfordring, det er jo dette med personvern. Nå får jeg snakke, Kristoffer, du er jo i Microsoft, og de har jo introdusert dette verktøyet. Jeg stiller i hvert fall med om, om dette går i kategorien fra persondata over i helsedata, i och med att det er din psykiske helse som du på en beskriver i dette här. Og, og så vidt jeg vet, så er det liksom vi har databehandleravtaler, de fleste av oss, med Microsoft i forhold til det som kalles for grønt og gult nivå. Og så er jo da spørsmålet om vi beveger oss nå over i rødt nivå, og rødt nivå det er helsedata og religion. Og så skal ikke jeg ta noe stilling til det her og nå, men bare si at dette er jo, er jo en liten utfordring då detta här kan defineres som som hälsodata. Ja. Nu går vi till til det näste och näste är eh, matematik. Matematik och matematik har vi i i portföljen vår i Microsoft 365 både i OneNote med den här matteassistenten som ni kanske har sett lite på och detta med hur eh, man eh, gör en eh, ja, gjør en utregning der, og kan få den forklart. Det det også komme i Edge, over og, og Forms har jo nå hatt en sånn fin spørsmålsgenerator hvor man sier hei, her er det type problemstilling i matematikk, generer ulike oppgaver og kommer svarene fortløpende slik at du kan bruke det som, en, som et verktøy. Det funker på mobil selvfølgelig, holdt jeg på si. Hvis ikke det funker her så funker det ingen steder. Og så kommer det da i Teams i en, en sånn form hvor man kan eh, kapsulere det in i et oppgaveverktøy, slik at læreren sitter i føresettet for hvordan disse teknologiene fungerer. Så det læreren gör er at han eh, lager en hund, han, hen, lager en oppgave, eh, genererer eh, noe helt generelt som regel, altså enkle uttrykk, former, faktorer og ting som jeg egentlig ikke kan skikkelig godt. Eh, og så deler de den ut, rett og slett. Og så bruker man da den intelligensen vi har hatt i alle disse andre verktøyene för å finne ut eh, fremgangsmåten som elevene har brukt. Og man kan også legge till bilder av hvordan dette skjer, gjerne da man bruker pen och så videre. Så man sätter dette i kontekst ved en oppgave hvor man får da generert eh, slutteresultatene eh, totalt sett. Og det är eh, Math Tools, Math Inset, Math Progress, altså dette med ord er veldig, veldig vanskelig assistenten for matematik, grundläggande matematik som ska ta nog av det. Och har har lite svårt att förstå akkurat den grejen så för för många av dessa ting du beskriver nå har ju varit på sin stund. Det har bara nog kanske blivit labelat in som matematikverktyg i learning accelerator eller? På ett mott? Ja, det är de samma teknologierna som vi har haft i OneNote länge, den som förklarar diagrammer och sätter knutepunkter för XR och och och delar upp regnsvikarna. Så, så setter vi en ramme på det, som er oppgaveverktøyet i Teams, eh, som tar fordring av, av dette med roller. Altså lærer og studenter. Eh, så det er egentlig ikke sånn wow-resjonerende, men det blir det når vi klarer å sette eh, læreren i føresettet på det grunnleggende matematiske prinsippet som du kan få en en insight på. Igjen her så er jo partene der ute som har kommet mye lengre enn oss eh, på, på granuleringen og tilpassingen til lokale forhold der, men matematikk er nok så universelt, så man vil prøve och ta det grunnleggende i dette verktøyet, hvor man setter lærerne i føresettet, og får automatisk tilbakemelding på hvordan det er och fungerer. Så over til näste verktøy, och det heter for Speaker Progress og Speaker Coach. Og en liten disclaimer her, eh, dette er kjempespennende, men det er ikke tilgjengelig på norsk enda, Kristoffer. Nei, det har jo seg slik at vi må utvikle ting der det er mest data, og hvor vi kan gjøre det best mulig først. Og engelsk snakkes mer enn per her nå men um, men det är de samma tingarna som gäller då så altså, hvis man prövar att prata på engelsk så brukar man inte fyllord man snakkar inte for fort och alla de här så det vill nog komme i löpet av jag eh, kommer si, kort tid oöverskuglig fremtid, helt omöjligt för mig att se si någon men det är helt klart att vi har ett datagrundlag där som som kan bli brukt på norska också Speaker Coach, har, man, man kan få tilgang til det hvis man setter språket i Microsoft Office eller Microsoft 365 til engelsk, så virker det hvis man håller en presentasjon på engelsk eller spansk, hvis man velger spansk da, for exempel. Så det store språket har hatt dette her i nesten tre år, og vi får krysse fingrene og håpe på at dette snart kommer til Norge. Så det her, Speaker Coach, det er også et verktøy der eleven trener på å holde en presentasjon. Eh og vi skal komme tilbake til resultatene ut av Speaker Coach eh, om et lite øyeblikk, men først skal vi snakke om det nye som heter Speaker Progress. Det er på en måte at læreren gir oppgaver som elevene skal trene seg på i eh, i Teams. Og det vil då arte seg sånn da, at læreren den går i oppgaveverktøy i Teams. Eh, og så legger den til en presentasjon som studenten og eleven skal bruke eh, i å øve seg på å Och så kommer det en som er veldig, veldig spennende fordi at da legger man til eh, verktøyet Speaker Progress og, og det kommer opp akkurat som på at du kan legge til OneNote-fil, OneDrive-filer og klassenotattpåker og så videre. Dessverre så er ikke spike progress tilgjengelig på norsk enda, men vi håper det kommer om ikke alt for lenge. Og da, da er det litt forskjellige måter man kan trene Kristoffer og gi oppgavene på. Mm. Og dette handler litt om, om når du skal holde en forelesning eller snakke om noe, så har du av og til lyst til at de skal snakke om noe som de er interessert i, og her får læreren muligheten til å si hei, du kan ha din egen presentasjon om ett land. det er ikke egentlig viktig for mig vad du snakker om, det er hvordan du snakker og hvordan du presenterer og legger det fram. Eh, ellers så kan du bestemme vad de skal prata om, da gjør du det egentlig litt vanskeligere, for da sier du hei, her er en pitch, her er, er, her er historien som du skal eh, presentere, et eventyr eller et eller annet om Henrik Ibsen eller et eller annet du forelegger, eh, og ser hvordan de da takler det når de kanskje ikke har det personlige engasjementet eh, på plass. Eller eh, så tar du den helt åpne versjonen hvor du egentlig lar det flyte løst, rett og slett. Så du har en måte å... Uh, nyansere vanskelighetsgraden i form av uh, hvor motivasjonen og kunnskapsnivå ligger. Fordi hvis du sa til meg at jeg skulle holde en prestasjon om ett eller annet jeg ikke kan, uh, så blir det nok mye vanskeligere enn om jeg holder en prestasjon hvor jeg faktisk kan veldig mye. Uh, bare det i seg selv kan, uh, kan gi store utslag på hvordan man holder en prestasjon, og hvordan man prater om det, og vilken komfortabelt nivå man har, osv. Og da kan man til en viss grad tune hvilke ting man ønsker tilbakemelding på, men da får man, kan, læreren kan, hvis han har på default, så kan den få for eksempel mange ord per minutt, hvor mange fyllord har man, hvordan er uttale mønstre, og så videre. Det er mange forskjellige muligheter man har, men man kan velge eventuelt hva man vill ha med. Och så kommer vi til eleven studenten då. Eh dette vad han ser ju detta för studenten. Jo, då studenten eleven, den får en uppgave utsedd i uppgaveverktyget. Eh och det öppnar då denna presentationen. Eh man kan välja om man har på kamera eller bara ljud, men det vanliga er att ha på kamera. Så da går eleven in får åpnet att öppna presentationen och trycke på åpne og trykker på Record for å ta opp dette her. Og da teller maskinen ned, sånn 3, 2, 1, og så över eh, studenten seg på å holde denne presentasjonen, og trykker fra lysbilde til lysbilde og sier de tingene som den eh, skal fortelle om. Den vil få opp en indikator på skjermen om man snakker for fort eller for sakte i samtid. Og når man er ferdig, så trykker man på ferdig, og så trykker man på näste Og da vill eleven få opp en statistik den får vite hvor, hvor lang tiden den brukte, hvor mange lysbilder det var i presentasjonen, hvor mange ord man snakket per minutt. Og, og det som jeg synes er ekstra spennende, det er jo dette här med fyllorda. Denne berømte æ, æ, æ, æ ja. ja. Det er vanskelig. Det er så vi skal på en måte prøve å filtrere bort. Og her kan man få rapporter som forteller hvor mange ganger brukte du fyllord, hvor mange ganger så uttalte du ordet feil, hvor mange ganger mistet du hastigheten på det du snakket om. Og så får du vite om uttale-pitchen, altså uttale-mønstre, og hvordan du på en måte jobba med kroppsspråk og sånn forskjellig ting. Så det er mye spennende som det, den kunstnig intelligensen da faktisk gir tilbakemelding på. Og denne tilbakemeldingen den kan studenten se selv, men den blir jo da selvfølgelig også etter man har sett denne rapporten, så leverer man in den oppgaven som alle andre oppgaver i Teams, og så kommer jo den da tilbake til læreren igjen. Og læreren den får se akkurat den samme rapporten eh, som eleven fikk se med hvordan det er med å hastighet og uttale feil, og så videre. Mens eh, læreren Kristoffer den får også en litt mer utfyllende statistikk. Ja, man får muligheten se dette perspektivet over tid. Man får også mulighet til se hvor mange ganger man øvde hvis studenten över i Teams. Men det som kommer til å skje, og som er en helt forutsetning för att det ska funka, er at man kan ta den samme oppgaven, og så går man över på egenhånd i denne, ikke coachen, men det andre verktøy som er i, i PowerPoint, for eksempel. Og da kan man øve seg på bli bedre på å presentere, snakke tydeligere, på det emnet, och så gjør man det i Teams under de, de forutsetningene som læreren har, har sagt. Så det da får vi mye spennende data i Insights hvis det er på i ettertid, hvis man bruker dette over tid. Det er, korrekt. det er korrekt. En lærer vil få tilgang til Insights, altså datagrundlaget og progresjon og disse tingene, på de pre grunnleggende premissene som ligger i disse verktøyene, over sine studenter og elever. Spennende, spennende verktøy, men altså enda ikke tillgänglig både norske språk, men du kan gjøre om språket til andre store verdensspråk, og vil få funksjonaliteten til å fungere i diverse språkundervisning. Det näste vi skal snakke om, det er Search Progress og Search Coach. Eh, og ved gangen til dette året så hadde Google 92% av søkemarkedet i verden. Er det bare for å, søke, å kapre nye søkere over til Microsoft søkemotorer at dette her er introdusert, Kristoffer? Nei. Dette här handler egentlig om kritisk tankegang. Det handler om at hvis du spør en ungdomsskoleelev i dag om å utføre en oppgave, så, går de, så googler de en gang, eller så går de på Yahoo, eller så går de på en eller bing Netsted, et eller annet, og så søker de. Men sannheten er att det er veldig stor forskjell på om man søker godt eller om man søker dårlig. Og det å vurdere det man får tilbake, er også på en måte innlemmet i dette, i form av at man får litt mer kilder, man får muligheten til se hvor den henter det fra, og den lærer deg en prosess for man ska evaluere søkene sine og øh, granulere dem. Egentlig så kan vi si at, at den trener deg på å styre algoritmene i høyere grad enn det vi har vært vant til før. Noe som er extremt viktig i den tiden som vi går fem år mot nå. Absolut så la oss gå litt i dybden i hva dette verktøyet er. Det er jo denne standard søkerruta som vi er vanlige med fra Google og Bing og andre verktøy. Men det som skiller sig ut her er at du får søketips. Altså han gir dig opplæring i søket ditt som skal hjelpe deg å forbedre søket in i fremtiden. Og så har læreren en del type verktøy her som for eksempel kan styre vilke du mener, man, man får låt og søke fra i f foråte at man kanske vil kontrolere en viss informasjonstøm in til elene kanske avvennge av tema og rig. Så man kan velge ut utvilket dumäner man kan bruke, man kan også gå in og styre og, og få se på, unnskyld, kan få se på hvor valid de forskjellige søkene er med at man bruker noe som heter NewsGuard, som er på en måte et verktøy i forhold til fake news som brukes i USA. Jeg har ikke prøvd det så mye på norsk selv enda, men men det er på en måte et, en sånn fake news detektor i forhold til, forteller ofte dette nettstedet tull, eller er det till å stole på? så eh, har vi også en annen mulighet. Det er også å i forhold til land. Så for exempel i stedet for ha alle verdens land, så kan vi velge at den bare for eksempel skal søke på, på .com og .no, for eksempel, i forhold til domener. En annen ting vi kan velge, det er jo at vi skal begrense hvilke filtyper som eh, elevene får tilgang til i sine søk. For exempel skal de få tilgang til pdf ska skal få tilgang til Tar du på en presentasjon skal de få tilgang til Wordfeeder og så videre. Her kan du velge om, om du ønsker å filtrere dette i forhold til elevenes treff. Og en annen ting, det ting er i forhold til uh, hvor ferskt skal dette søket være. Dette som er datosøk dato i virkeligheten här er de gjort det gjort ganske mye enklere, at man for eksempel søker etter nyheter de siste 24 timene, eller den siste uka, den siste måneden, så osv. i forhold til de mer mer avanserte valgene man må gjøre i andre søkeverktøy. Och så eh, har de også noe som heter eh, operators, eh, og det er egentlig en en opplæring i søk. Jeg er vanlig med å kalle dette for bolerske uttrykk, Kristoffer. Eller operatorer, logikk. Eller operatorer. Eh, vi lærte dette med and, or, not, uh, else, uh, og, og dette med å sette ting i parentes. Så detta er egentlig en, en, en god traditionell opplæring for elevene i forhold til å bruke eh, operatorer i, i søket for å få mer relevante treff. Nå har vi snakket veldig mye, Kristoffer, og vi har også snakket om Insights tidligere i dag, men eh, ta en liten eh, oppsummering og fortell oss litt om Insight og forskjellen på Insight og Insight Premium. Ja, det er jo slik at eh, dette med å få denne insikten og få det datagrundlage for å se ting over tid, er noe som en en lærer vil få. Det er Education Insights. Og så har vi også muligheten for organisasjoner til å, til å dra mer aggregert data etter de reglene som måtte eksistere innenfor organisasjoner og land og så vidare. Og det vil være en betalt tjeneste. Og når vi har ser dette i kontext, så er det også slik att vi har andre typer muligheter for å dra insikten videre. Typisk har vi mange partner som, som drar dette som vi bruker i Microsoft Graph, som er den underliggende teknologien for hvordan dette fungerer. Og så kan du trekke det ut i ulike skytjenester og sette samman datan med både SSB og forskjellige datagrundlag fra UDIR og allt det som ska deles. Og dette har vi partner som er spesialisert på. Det er også store, store universiteter og instanser som kan gjøre dette Eh, mer verdifullt enn det vi gjør innenfor vår generelle plattform eh, for dette. Det er veldig spennende. Då skal vi gå inn for landing i denne episoden. Eh, det vi har snakket om er små personlige assistenter, learning accelerators. Kristoffer, eh, dette er jo de første som Microsoft introduserer. Vi er vel ganske sikre på at det kommer flere innenfor denne porteføljen etter hvert? Ja, det, det må man på en måte tro. Jeg tror att at dette har, er god tidsbesparende teknologi som kan brukes i mange, mange settinger, og jeg håper at det blir verdifullt for de som har tänkt å bruke det. Nå er det jo som sånn at det diskuteres om det må være nye vurderinger av datavhandleravtaler og så videre når sånne verktøy kommer inn. Jeg skal la den diskusjonen ligge død akkurat här. Men jeg tror dette er en veldig bra greie. Jeg er ganske sikker på personlig at alle elever, når de kommer ut i arbeidslivet, at de vill ha personlige assistenter som er kunstig intelligens for resten av livet. Og det Microsoft gjør nå er å introdusere sånne personlige assistenter innenfor relativt kjente miljøer, sånn som Word og PowerPoint og OneNote og så videre. Så det får bli dagens siste ord. Tusen takk for at du ble med oss, Kristoffer. Var hyggelig. Lykke til, og jeg anbefaler deg å gå ut og prøve disse tingene. En god del av det er tilgjengelig allerede.